Fondosabb dolog ahhoz, hogy valaki biztos állás szerezze magának Magyarországon. Majd három Mi kellene ahhoz, hogy te állást találják könnyen Magyarországon? Hát legyen érettségim. Nyelvstudás. Mi a szakma? A program célja, hogy a formális iskolai rendszert kiegészítsük, és olyan kézzelfogható ismereteket, gyakorlatban használható tudást adjunk a résztvevők kezébe, amivel könnyebben és hatékonyabban el tudnak majd helyezkedni a munkaerőpiacon. olyan kerületekből, olyan hátrányos helyzetű régiókból kerülnek ki a gyermekeink részben, ahol akár generációkig visszamenőleg nem volt olyan, aki mondjuk dolgozott volna a családban. Tehát azokat az ismereteket, tudás elemeket, kompetenciákat, hozzáállást nem tudták elsajátítani. Az mindenképpen nehéz számukra, hogy önmagukért kiálljanak, az, hogy önállóan ügyet intézzenek, az, hogy kerek összefüggő mondatokat tudjon megfogalmazni. Gondoltam, hogy itt sokkal jobb, mert ott más kellen kevés a Meg... És miből Sziasztok? gondolja, hogy itt több lesz a fizetés? Igen. Azt mondanak, hogy mit érzel felé? Hát, hogy nem tud a nézni, izgul, okay, fél, pátortalan. Okay, ez a fontos, ne azon gondolod, hogy mit ez a legfontosabb, hogy lásd, hogy mit érzel belőle, jó? Az oktatás tartalma és gyakorlata szinte szükségszerűvé teszi, hogy nagyon sok pályakezdő fiatal nem boldogul a munkaerőpiacon. Hát a szakmám valójában vízműkezelő, de én nem azt szeretnék lenni hanem sminkes. Nekem mindig is az volt a vágyam, hogy sminkes lássak. És e, szerintem megvannak hozzá az adottságaink, tehát a képzelő, úgymond a képzelő erő, kreativitás, kétügyesség, stb. Mi, ugye én is most ebben az kemény egy évben, amennyit bejártam, ugye szakiskolában voltam, és ilyeneket, amit tényleg fontos, mint az önéletrajzírás, ahogy hogyan viselk egy interjúk, meg hasonlók, olyanokat nem tanítanak meg. Mi tudatosan fordulunk azok felé, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak. Az a cél, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, és ne legyenek olyan határok, amelyek társadalmi vagy kulturális kielülődésekkel bizonyos embereket, bizonyos csoportokat kizárnak. A programban olyan szakiskolai hallgatók vesznek részt, akiknek el kell helyezkedniük a munkaerőpiacon, vagy saját elhatározásból, vagy mert a körülmények úgy adottak, várhatóan az iskola befejezését követően. Azt a feladatot kaptam, hogy Önt kell fölhívnom, és meg kell érdeklődnöm Öntől, hogy hogyan tudnék eljutni a sáfány vendéglőbe. Ez a program, ez a Dét köré épült. A Dét egy ilyenre szabott állásinterjúból áll, ahol a, a résztvevő fiataloknak a, a kompetenciái, az attitűdjei, a motivációi, a képességei, tudása került beazonosításra. A Détnek a, a legfőbb előnye is, hogy ez egy nagyon jó önképerősítő és önreprezentáció erősítő módszer. A csoportos állásinterjú tréningen, tipikus, állás interjú szituációkat gyakoroltunk egymással. Nagyon jó visszajelzéseket adtak egymásnak, de a készfogástól kezdve a szemkontaktusabb bemutatkozást is gyakorolták egymással. Hát ő legalább normálisan válaszolt. Én is normálisan válaszoltam. Ja. Ne. Tantárgyak neveid beírhatnád azt, amiben úgy érzed, hogy, hogy erős vagy. Például, hogy ételhigiéniáról tanultok, ez egy fontos dolog szerintem. A szakmai gyakorlati program már a tréningek mellett zajlott, tehát cukrász volt, aki sminkesként dolgozott, volt, aki szakácsként. A kép a fió, a rá kell tenni a tetejére? Nem, Misi mondta, hogy nem igaz, de szerintem te az egy hónap alatt, meg az én két hét alatt szerintem kb. ugyanannyit tanultunk, az iskolában 8 hónap alatt. Aha. Van szakmai gyakorlatunk, szereztek nekünk munkahelyet, van elképzelésünk arról, hogy, hogy milyen lesz a felnőtt élet, belecsöppentünk így. 15-16 évesen abban, hogy milyen dolgozni. Beszélhetünk arról, hogy a motiváltságuk rosszabb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Biztos, hogy sokkal nagyobb összefogásra és egységesebb rendszerre volna szükség, hogy ez működőképes legyen. Mindenképpen fontos valamilyen nagyon határozott szakmai elveken és gyakorlaton, gyakorlati tapasztalatokon nyugó országos szintű elhatározás. Elkezdték volna ezt mondani, hogy date pass, meg date izé, meg ilyen programok, olyan programok, mm. én is azt mondtam, hogy mi ez, hát ez minek kell nekem. Tehát semmi szüksége nincs rá. Viszont így, hogy már benne vagyok így, meg azt mondom, hogy ez tök jó.